Доброго дня! Мене звати Павло Орданов і ми розпочинаємо наше заняття курсу термокультурного дизайну «Аналіз зон і секторів». Отже, я запускаю презентацію. Ви зараз її маєте бачити на екрані. Отже, на цьому занятті ми побалакаємо, поговоримо про енергоефективний принцип розташування елементів. Заощадження, для заощадження часу та взаємної користі і для збереження ресурсів та управління зовнішніми енергіями. Як ви знаєте, цей курс є сполученим з нашим партнером з Америки, вона також проводить курс для своїх студентів, записує відео і ми його використовуємо при підготовці наших занять. Тому зараз я вам запущу е, відеозапис е, Христини Заверухи, яка проводила це заняття для своїх американських студентів. Він буде на англійській мові та з українськими субтитрами. А потім ми е, продовжуємо з моєю презентацією. Good Good um, my name is дня! Христина Заверуха. Хай, мій звичайний Чуньо Буге. Хай, мій звичайний Фан. Хай, мій звичайний Нур. And we are here as part of an organization called Permaculture for Peace. We are collaborating with the NGO Permaculture in Ukraine in this hybrid online course in permaculture design. We come from many different parts of the world and we're excited to talk about zone and sector analysis with you in our session three. Okay, um, This very quickly we might just introduce ourselves. Go ahead Junior. Yeah, um, I am Junior Bouvet. I am from Haiti. Uh I'm a current student at Virginia Tech, studying agriculture, this freshman. Um, I'm studying agriculture and also I'm very interested in the permaculture because it is very important to our environment in our ecosystem. So I'm glad to be here with you all today to share our ideas together. Thank you. Okay. Um My name is Cristina Zaviruca and I am a teacher, farmer and social entrepreneur Um, I teach English as a second language at Virginia Tech, and I am Ukrainian-American. Um, So I'm really interested in collaborating with people that are trying to do peace-building and permaculture in Ukraine, the land of my family. Mm -hmm. So I'm a phone, I'm a language student, uh, and I'm from China, and I will get into the next experience better for the architecture. I'm interested in programming culture because I think it's very um, main, meaningful to build a sustainable environment and ecosystem So and I want to share some opinions with others. Hi, I'm Nuri from Libya my major is biomedical science and uh, I'm here in New York State Uh, to do my PhD in medical science. Uh Right now I'm studying uh, English language and uh, because I'm interested in the permaculture, so I'm here uh with the, uh attending these sessions. Thank you. And thank you all of you for being present today. So we're going to continue from session two, we're going to talk about zone and sector analysis. So we're talking about permaculture, whether we're talking about building a farm or build building an eco village or a or a city. Um we break up an area into zones and sectors. And so zones are established to deal with energy on site. The people, the machines, the animals, the waste, the fuels the of the family or society. Okay? So we we establish zones of use, access, and time available. And we're going to talk about zones. They have to do with what's in a system okay and then we also talk about sectors, sectors. junior you want to talk about sectors yeah i think sectors is like the um you uh, say sectors are established to accommodate energy flowing through like such as rain waters on night and fire like is like the energy that you get from where you place like if you are outside so you need to look for like where you get the sun where you get like the winds so you need to to be able to identify where each of these those energies come from. So this is very important. So zones are kind of based upon what kinds of energies are flowing out of your system, and then sectors are all the energies or activities that are flowing through your system. Systems. We're going to talk about this a little bit more. Uh, Junior, do you want to talk about zoning and maybe the different zone areas? Exactly. Um, so as you can see, zoning is very important for because it helps us to place the elements because in the nature in the ecosystem everything has to be organized like in permaculture once you talk about zone zone you see where you place you put things that are very important to you like you can have different zones. we have zone 1 zone on zone 3 and zone 4 and zone 5 so in each of these zones so you have different elements that you can put on them based on your need based on what you think is most important for you like for example uh also before starting with the example you, you can see enzymes, it helps also to place the pieces of our, our design in a useful relationship with each other with ourselves like you know when you place uh when you have different elements you deal with so you need to make sure that you place them in a very organized place for example for zone one we can put things that we need, like for example, most intensive uh, use and care. Like zone one, uh, we can call it self-reliance, like small poultry and small vegetables from like when you have, if you need to cook, so you just go and grab your vegetables, that can be placed in zone one, because it was it is easier to be rich. Mm -hmm. And zone two, um, it's semi-intensive, like cultivate. Like we can put domestic production like rabbits, fish, poultry, and you gotta have your poultry like and zone too because you can If you need like to go to your poultry site, like to collect some eggs, you can just walk a little bit, but it doesn't need to be too far because mm -hmm. you need to watch over them for predators. Mm -hmm. That can be placed in Zone 2. Wait, Junior, can I just back up a second? Mm -hmm. And actually, I think before we talk about Zone 1, it might be really good to talk about Zone 0, zone right? And when we talk about Zone 0 or Ground 0, Zone 0 is it's the home. It's the home. Okay, so like basically everything else radiates from whatever our habitat is, mm -hmm. whatever our niches. Mm -hmm. So it's it means that you give uh different zone, uh divide them into different levels. Yeah. And in each level uh, it means that um the elements you put in the different zone it depends on uh um, how much you depends on the in mm -hmm. animals. Mm -hmm. Exactly. So so like plants that you need to take care of all the time or every day or like our chickens are right outside of the, the house. Right? That would be our zone one because we need to feed them twice a day. We need to ch collect their eggs every single day. So we want them close to our home. Mm -hmm. But stuff like um you know the apple orchards yeah, or the can... pear trees are further out in maybe zone 2 or zone 3 because two. we don't need to check on them all the time. Right? And then we've also got zone 4 which is which like is the forest. The forest. Like zone 4 it can be the forest where with all the big animals like if you have cows or uh, uh sheep that can be zone 4 because you can check them like one or twice a day because it doesn't matter if you don't see them for a while because you know they can they are resistant against other things and you can see them like in the morning or in the afternoon but like as just we just said for zone one zone two and zone three they need to have very close attention mm -hmm. and then we have zone five which is like the wilderness like the wilderness like things go naturally in there like we have like white plant and then We can consider these zones for um, um meditation or where you can go and spend some time and to explore nature. Mm -hmm. We can consider that as a zone 5. Mm -hmm. mm -hmm. And zone 5 is incredibly important mm -hmm. because in permaculture we're trying to mimic the patterns that we observe in nature. Mm -hmm. And nature is a very abundant system, like as we saw from looking at those pawpaw trees mm -hmm. growing out there near the river. We didn't plant those trees. Yeah, Nature created cool. that abundance. Mm -hmm. So um even though like it doesn't seem like we're getting economic wealth out of it, it still has a lot of intrinsic value. Mm -hmm. And permaculture really values keeping that those spaces protected. Protected, exactly. And actually, I mean it's interesting because if we look at the next slide, mm -hmm. um, you know, people talk about zones, like people interpret these zones a little bit differently depending on who you ask. Mm -hmm some people even own a zone 6 or they add a zone 6 where they talk about the community the community right so if we talk about Crow Forest farm you know like yes we have we have we kind of have two zones zeros because i'm in one building yeah. and Maureen is in the other building this makes it a very complex system mm -hmm. um so zone 0 might be different for different observers um but we also talk about zone 6 in some ways this you farm this farm is perfect for educational purposes mm -hmm. because we're a mile from virginia tech mm -hmm. we have this population of students from all different parts of the world that are coming through so we feel like we're in the woods we're on the edge of national forest we're across the street from another local state park mm -hmm. but we're also very close to a university yeah. um so again thinking about that larger zone six is also really important yeah exactly the university can be in zone six because it's your inver if your surrounding is not too close to you, you have to walk it back a little bit to get to it. Yeah, but and you still have to with with yeah. the zone. It means that uh it also depends on how the creatures or other other elements in that room uh it's a two two way uh um, relationship I think. Mm -hmm. Uh one one one way uh, one aspect it depends on how it depends on you and um every time it depends on how you rely on them. Yes. Mm -hmm. exactly. exactly. When we talk about zo zones, just like Fung summarized, mm -hmm. it's how often you need to visit a plant animal or structure, exactly. but also how often the plant animal or structure needs you to visit it. To so visit. it goes both ways. Yes. So we we talk about different uh area in the microculture how to place things, how to get them organized. I think that it has to do with sort of um proximity. It's it's about putting all these different components in relation to each other so that way their functions are not in competition with each other, but that they're actually in harmony with mm -hmm. each other. Mm -hmm. Exactly. You know, so instead of like one of the big permaculture prints principles is to integrate and not segregate. Mm -hmm. Okay? So instead of separating like, oh, this is the area where we do only this or only that. I mean yeah. these zones are actually, just a general advice. Yeah, actually there is no uh specific clear like uh boundaries uh uh between to divide the different species into exactly a, a square or something. It's just um you can put when you organize or you, you can play um a uh environment that's suitable for, suitable for all species, uh live in a uh, peace and harm harm harmony uh environments. Mm -hmm. That is why we need to uh understand or to mm, to uh, learn about the different zones. We talk about, you know, something being larger than the sum of its parts. Yeah. Like, permaculture is all about thinking, well, how do we, observing and thinking about, well, how do we really use each of these components? Mm -hmm. And then we organize them in a way so that we, they're in proximity to each other exactly. for easy flows, because oh. anytime you're wasting energy running from one area to another to another, I mean that energy could be better used elsewhere mm -hmm. so permaculture is all about planning things really well at the beginning and then kind of letting the system yeah. regulate itself so that way you actually do minimal work after you've done that's the brain right. work and the planning that's why we have these principles like in permaculture we have first observation we have visioning we have planning we have um development and we have implementation mm -hmm. so when yeah When you a uh, we apply all these steps, so you will come with better results. Right now, what I'm really grateful for is that we're going to be working together on the second step that you're talking about, which is visioning. Right? Visioning. We've been making observations, mm -hmm. and so actually, if we go to the next slide, and I realize that we're all at different levels of experience with this, but we're going to work together to look at a bird's eye view of Crow Forest mm -hmm. Farm. And I want us to look at this map and think about the rules and principles for zoning. All right, so if we look at this map together, and I know it can be a little bit blurry on here. Okay, if we orient this, we can talk about different zones and sectors. What's interesting is that at Crow Forest, we have two different living spaces, mm -hmm. right? So if we take a look here, this is zone zero. This is the roundhouse, this is the mm -hmm. octagon, where we have our running water mm -hmm. and and electricity and all of that. Mm -hmm. So that's kind of like a communal space. Okay? And we have two zone zeros. Because this is where um this is where Christina and Gus live. This is where Maureen and Tim live. If we think about what's what, what do we have in zone one right now that we're using every day. Well first of all, where are we right now? What are so where's on 0? Right now? Are we in so are we inside of the house? No, or we are we inside no. of the barn. We're inside of the barn. We're inside of the barn, but we use this barn a lot for mm -hmm. educational purposes mm -hmm. and for we're our tools. In zone so we're putting it in zone 1. Yeah. And right now where do we have our chicken tractor and the chicken poop process? It's just right next to the house. Yeah. It's like right where right here in between. Yeah. Where mm -hmm. Fong said that zone one where zone one should be. Mm -hmm. But like when we talk about our zones in zone two, semi semi-intensively mm -hmm. cultivated domestic production. Mm -hmm. So like I, mm -hmm. I actually mm -hmm. agree. With mm -hmm. what, like having our potatoes mm -hmm. and Parak is actually walking around the property right now. He's actually looking which I think is really innovative and cool. Exactly. Thanks, Padak. But he's walking around our garden areas where we have tomatoes and potatoes. These, so, lettuce and herbs are things that we harvest every single day. Those should be in Zone 1. Mm -hmm. But stuff like tomatoes, right now we're harvesting them every day. But during the regular cultivation, yeah. we're, we're not checking on them quite them. as much. So it makes sense to put them in, in Zone 2. When we think about our Zone 2 garden, We plant different kinds of plants. Same. And then what about zone 3? Zone 3 would be low intensity extensive methods or farm zone. Mhm. Mm so this could be firewood, could be lumber, could be pasture. Pasture. Okay. Um right now we don't really have any pasture animals other than our chickens. chickens. But um Maureen and Tim have been talking about getting goats. Mm. Oh, yeah. And I'll tell you what else what I think is a crazy idea, and maybe this is outside the box permaculture thinking, mm -hmm. but we have this invasive tree that Aaron and I were talking about, the oh. tree of heaven. Okay. Um which is an invasive tree from Asia. Here it has no competitors. Mm -hmm. And it releases hormones into the soil called its allelopathic mm -hmm. competition and it prevents any other kinds of plants from growing. Grow from growing. Uh -huh. I wonder what would happen if we put goats so in the area where this invasive Acre. plant was. Mm -hmm. Here. So I'm going to expand that zone 2 mm -hmm. to include this tree of heaven. Stand. Exactly. Well, cool. Okay. And then we have zone 4. Zone 4 could be... um Minimal care Minimal and forage care. zone. Well, Maybe it's like a natural edge, right along like where our fields are and where the forest is. Because mm -hmm. it's not quite forest, but it's really good forage good for the bees. In fact, the chickens love being on the edge of the forest. We've got Zone 5, which is unmanaged wilderness zone. That's where I like to go hunting. Hunting, exactly. For squirrels. For squirrels or deer. Yeah. The groundhogs can live in Zone 5. They can. But they can't live in Zone 5. On yes. And opinion. then we have Zone 6. Right now, like, we're growing food, yeah. but I still need my job teaching English. Yeah. And you still need some place, if you grow food in a huge scale, you need some place to sell your food. Mm -hmm. The market could be. The yeah, mm -hmm. be in the Zone 6. We've got the Blacksburg Farmers, Farmers market. market, we've got a great university where we can learn and right. share ideas. And, and yes. also, it's Gen Inflamations. That's right. mm -hmm. yeah, there are even some permaculture thinkers who talk about a Zone 7, where mm -hmm. they talk about, well, let's talk about our legal structures, yeah. or the economic structures that exist in a particular place. Mm -hmm. I might want to use a composting toilet in my house yeah. so that I, I can return you know, human waste to the, to the soil, Um but if the laws in my town say that I cannot build a house that doesn't have regular plumbing in it, mm -hmm then I'm going to have some legal structures in Zone 7 that are going to impact how I live exactly. in Zone 0. There are even other permaculture people, like I know Vita Lazopina in Ukraine, who talks about Zone 00. Zero 00, mm -hmm. before zero. zero. Even smaller <laughs> can you make a guess about what Zone 00 would be? I would say Wesley, The probably, all. or... So <laughs> no. I was going to say, it's Zone Zero Zero, the size. The it's you're in here, you're in you're in here. here. Ah, in and your mind, value. your values, exactly. And, it, and one of the big issues that activists face and permaculturists mm -hmm. face is that you might spend a lot of time fighting for the right thing, or gardening, or doing whatever it is you do to help people, mm -hmm. sometimes taking care of yourself. It's very it's very um, important. Impact. Like that zone zero zero is maybe Absolutely. more that is, important. New ideas, so like we're talking about traditional permaculture as Mollison and Hukuloka mm -hmm. were writing about it, but now we have this dialogue between modern thinkers about permaculture. Oh, I want to think more about that, like can we really take this idea of zoning? Because guilds, which we're going to talk about next week, are all about thinking about the zones of plants in relationship with each other. Like right now we're talking about humans and our interactions mm -hmm. with organisms, but zones can also be about the interactions that organisms have with organisms. Organisms, yeah. It right? does not need to be anthropocentric. Exactly. Yeah. Or yeah. human-centered. Yeah. Zone zero for a single plant. Mm-hmm. Mm -hmm. I wonder if zone zero would be different for a chicken than it is for us. Talking about sectors. Okay, so if you go back to slide number five, okay, We can also plan a sector diagram mm -hmm. which is based on the real flows of energy such as water, wind, fire or sunlight on a site. Mm -hmm. These all come from outside our system and they flow through it. Yes. And then depending on which way the sun shines or which way the wind blows, blows. we might draw our sectors in different places. Mm -hmm. um, so my number eight, but if we look at our map of Crow Forest. Pro forest farm. I'm going to keep these zones on here. But when we orient a map in permaculture design, um, you know, most maps normally face north, north. by convention. Yeah. However, when we orient a map in permaculture, when we work in our actual design, you really want to think about the aspect of the sun. Yeah. Like where does the sun rise, where does the sunset? So if I'm looking at this map right now, okay, east. So the sun rises here and it sets over there, okay? So I would have a sector here that is my sun sector mm -hmm. and it we would think about if you were orienting the windows for your house, you would want them facing south Yeah. and then in terms of the wind, the wind actually flows from north to south on this property, mm -hmm. okay? So what's actually really good? is that we have the National Forest, we have all these trees. Yeah, the windbreaks. They're windbreak, mm -hmm. exactly. They're windbreaks. Slide number nine, okay. That's one of the things that we try to do is if you have south-facing windows, we plant deciduous trees, trees that lose their leaves in the wintertime, mm -hmm. okay. So the idea is, is that if you plant, like at my house we have the apple tree that's planted on the south side of the house. And what that does is that in the summertime, it has lots of leaves, and it blocks the sun, mm -hmm. and it keeps the house mm -hmm. cool. Mm -hmm. Okay? But in the wintertime, it loses its leaves. And the sunlight I come I in, okay. so that the, the house will become warm. warm. Mm -hmm. yeah, then, um, but a lot of people, in fact, we're going to back up to when we talk about slope aspect mm -hmm. and or um elevation er, uh orientation for slide number 8. Again, you might want to put your ponds uphill from your garden mm -hmm. so that way the water that's captured in that pond percolates mm -hmm. down mm -hmm, and flows down. Um, but in terms of slope, aspect, elevation, orientation, um it allows for a change in different kinds of aspects. Like if you have if you have a slope or if you have a hill and you have a sunny side of the hill and a shady side of the hill, mm -hmm. it's going to have different characteristics yeah different species like the plants like the sun or like the humidity yeah. uh, environment you can put them into the shade side or those out under trees like the sun and mm -hmm. um, need more like a uh, drier environment you can put them into the uh like like the light side mm -hmm. and you, you must uh, like there is the uh, old sentence in, in Chinese that you need to the spaces to live where you like to live. And so in this way they can uh they can survive in kind of mm -hmm. Mm -hmm. and to get enough food that people need. mm -hmm. I really, really like that. How do you say that in Chinese? Uh maybe that's not very accurate. It's just like you need to put the uh I found this vision to live where you like to live. Mm -hmm. live yeah. Yeah. Yeah. Grow yeah. where you are. Well. Live where you like to live. And um So the final act in site planning is to orient all buildings and elements to face mid-sky, the sun, or the wind systems they refer to, or to winter winds, or late afternoon sun. Okay. Mm -hmm. And then we talk about zoning of information and ethics, and this kind of falls into this zone 7 idea. And these are Mollison's words, not mine, this idea of Zone 1 or Zone 0 being here in heart. Mm -hmm. And what kinds of ethics do we develop? And maybe we go into Zone 5 to borrow these ideas mm -hmm. that we bring back to Zone 0 and Zone 1. And in permaculture, there's this big shift from being human-centered to really seeing humans as part of a larger system and being observant of that larger system and having humility. Okay. Thank you. Дякуємо вас в Україні. Thank you. Are Ukrainian participants? And um we'll see you next week. Next week. Так. Дякуємо Кристину. Е добре, значить, ми Отже, я вишлю вам слайд Христини, який вона згадує в цій презентації електронної пошти. Ви зможете ще раз передивитися у запису і побачити цю інформацію, зображену на слайді, можливо, в більших деталях. А зараз я трошки узагальню, можливо, щось додам до сказаної Христиною інформації. Отже, ми говоримо про аналіз зон та секторів. Тут ми говоримо вже про використання основного паттерну. Про паттерни ми більш детально поговоримо на, на наступних заняттях, але ну, зараз можна сказати, що це певна схема, яка схема енергії і також схема розміщення елементів, яка взята в природі, повторюється багато разів, можливо, в різних прикладах, на різних об'єктах, в різних явищах, яка найбільш оптимально підходить для нашого дизайну. І, в принципі, можна сказати, що ідея зон і секторів, вона є, вона наявна в природі, тому що будь-яка тварина, вона намагається певним чином змінити своє місце життя, в першу чергу, і вона впливає, звичайно, на те місце, де вона живе, де там її гніздо, там чи мірка, там вона змінює довкілля, можливо, найбільшим чином, і... Чим далі від місця існування цієї тварини, тим, відповідно, менше, зменшується її вплив. Ну і, звичайно, це враховує як елементи, які знаходяться на ділянці, там в лісі, наприклад, так і енергії, сонце, вітер, дощ, вода, які діють, якби, на це все. Отже, ми вперше зіштовхнулися з поняттям паттернів, і це такий базовий паттерн, який, який ви ну, можете і який варто розташовувати при аналізі елементів. І також, оскільки ми балакаємо про елементи, про їх розміщення, то стає зрозумілим, що нам потрібно картувати, нам потрібно наносити наші елементи на карту, у нас буде кілька занять по картуванню, ви отримуєте базові навички, і ви зможете робити ну, дизайн для своєї там, ділянки, там, чи якоїсь іншої там, соціальної там, структури, або на замовлення. Отже, картування є основою дизайну, і я маю сказати, що я дуже рідко зустрічав людей, які дійсно мають карти, не просто там географічні карти, а дійсно от такі от карти, як ви побачите, наприклад, і в моїй презентації, які ви і самі будете робити на випускному занятті, які дійсно працюють з цими картами. Тобто, як правило, навіть там, де ми проводили курси, часто бувала така ситуація, що є от якийсь там загальний план будинку, чи план ділянки, але він десь там валяється що його навіть не можна знайти. Тобто, я вважаю, що, ну, важко говорити, що людина займається розумним плануванням чи термакультурою, якщо вона не знає, які елементи знаходяться на її ділянці і як вони взаємодіють один з одним. Ну, вже не кажучи про енергоефективне розміщення цих елементів. Отже, ми говоримо про ресурсозберігающе розташування наших елементів. тобто елементи маються на увазі рослини, тварини і структури ну, це так можна узагальнити під ресурсами також можна ну, узагальнено сказати, що це енергія це час, наш час і інформація Отже, ми можемо казати про ресурсозберігаюче розташування як елементів ділянки, тоді ми будемо говорити про зони, так і зовнішніх енергій, стосовно зовнішніх енергій, що протікають крізь ділянку, тоді ми говоримо про сектори. Також в аналізу зон і секторів враховується взаємозалежність елементів і їх взаємофункціонування. В першу чергу, тобто ну, тут є також можна виділити декілька компонентів: це наскільки ми залежні від елементу, наскільки елемент залежний від нас. І для встановлення гармонії замість конкуренції, давайте розберемо це трошки в більш деталях. Тобто, як правило, якщо ми кажемо про залежність елементу, то це означає, що або ми працюємо з якимись ну, досить делікатним там рослиною чи твариною, які. Ну, яким важко, скажімо, існувати в даних умовах, або ми не знайшли способу, яким чином вирощувати їх стало, яким чином вирощувати їх з мінімальними затратами праці і енергії і гармонійно інтегрувати в оточуюче середовище. Тобто це означає, що такий елемент ми маємо розташовувати поближче до нашого будинку, до місця нашого життя, для того, щоб ми могли за ним спостерігати, для того, щоб ми могли ну, відповідно про нього піклуватися. Не завжди залежність наша від елементу, Корелює з залежністю елементи від нас, наприклад, ну, можна таки привести приклад, цибуля, тобто вона, в принципі, росте сама, ну, з мінімальним доглядом для більшості людей, але в принципі ми там, де ми живемо, ми її потребуємо майже кожен день свіжу зелену цибулю, щоб видавати салати. Але ми аналізуємо якби з цих двох боків, тому ми цей елемент розміщуємо також поближче до будинку в зоні 1. Ну і конкуренція замість гармонії, тобто дуже важливо ще розташовувати елементи таким чином, щоб вони взаємодіяли і щоб вони оптимально використовували енергії, які наявні в цій зоні. Ми також про це поговоримо трошки пізніше, я наведу кілька прикладів. Є таке прав... добре. Я включу слайд. Є таке правило, що правильне розташування приводить до отримання набагато більшої кількості переваг аніж ми від початку уявляли або аніж ми працювали. Тому що, ну, власне, і це є основою пермакультурного дизайну, те, про що ми говоримо, що 90% часу ми маємо витрачати саме на планування і 10% на втілення цього дизайну, тобто дуже важливо все продумати від початку і дуже важливі навички вашого спостереження, тобто, Звичайно, що ми у нас також, я хочу сказати, у нас буде окреме заняття на практичному курсі, де ми будемо вчитися спостерігати, є різні техніки і різні, скажімо, способи спостереження, це не, не тільки логічне і інтуїтивне, це якби різнопланове спостереження, і, як і в часі, так і з використанням різних, скажімо, органів чуття. Але при будь-якому спостереженні ми все одно не, не здатні уловити всі взаємодії. Е, е, є такий принцип пермакультури, ви пам'ятаєте, Тетяна про нього розповідала, що врожай системи є необмеженим. І це, в принципі, є одне, одною з причин, чому він необмежений, тому що ми не, не здатні, будь-який дизайнер, навіть дуже професійний, він не здатний осягнути всі, всі функції, Кожного елементу. Тобто ми розташовуємо елемент так, як ми вважаємо за потрібне, і потім він починає виконувати свої функції. Якщо ми правильно його розташували, то цей урожай він буде набагато більший, ніж планувалося. Отже, знову ж таки, стосовно взаємозалежності та взаємофункціонування, тобто можна виділити такі види взаємофункціонування, які нас цікавитимуть. Це взаємодія людини з елементом, взаємодія елементом з елементу з елементом, взаємодія елементу з зовнішньої енергії і також, можливо, взаємодія енергії з енергією. Тут також я хочу звернути увагу на те, що є таке от як певне протиріччя, людина виступає все ж таки, вона виступає звичайно що частиною цієї системи, частиною природи і це те до чого ми маємо прагнути в пермакультурному дизайні і в нашій етиці. З іншого боку, звичайно, що уявлення про зони, воно виходить від людини як центру. Тобто людина в центрі і її вплив поширюється радикально. І я хочу сказати, що в принципі в пермакультурі є певна кількість таких от протиріч, і власне цим ця система і цікава, тому що вона вимагає від вас думання і розуміння. І думаючи над цими протиріччями, ви знаходите якийсь свій, свою відповідь, ви розвиваєтесь, тобто термакультура в будь-якому випадку, не дає якихось чітких, там, однозначних рекомендацій, які будуть, ну, окрім, звичайно, принципів, які будуть універсальні в будь-якій ситуації. Тобто ви маєте думати, ви маєте розвивати, і, ну, в принципі, мій підхід до пермакультури, він такий більш філософський, можливо, але я намагатимусь також давати в своїй презентації і певні практичні моменти, тому що, звичайно, от навіть поняття зони секторів, як ви вже бачили з лекції Христини, що Моллісон виділяє 5 зон, якби це класичне сприйняття, але можна виділяти і зону 0.0, і 6, і 7 зону, і можливо і більшу кількість зон, тобто в залежності від вашого сприйняття. І в принципі, чим більше, звичайно, ми виділяємо зон, тим більше ми поширюємо наш вплив на цю систему, в якій ми живемо. Але, звичайно, що принцип міні починати якби, від маленького і поширюватися, тобто е працювати з малими системами в першу чергу. Тобто ми, звичайно, починаємо нашу роботу з зони 0 і зони 1, це загальне правило. Значить, отже, нам потрібно спрямовувати і накопичувати, я в дужках кажу, позитивну енергію, тому що ну, будь-яка енергія, вона буде позитивною і негативною в залежності від нашого сприйняття і в залежності від того, чи вміємо ми її використовувати в нашому дизайні, чи ні. Ну, як, наприклад, енергія вітру який звичайно він може осушувати там ділянку там наші поля чи охолоджувати будинку в той час він як він може виконувати певну роботу виробляти наприклад вітрову електроенергію чи наприклад ну на пасовищах якби відомо що він відганяє гнус від скота і вони тоді менше страждають тобто в будь-якому випадку це стосується того, як взаємодіє кожен елемент з іншим елементом та елемент з зовнішньої енергії. Тобто нам це все потрібно враховувати. Ну і відповідно блокувати так звані негативні енергії. Взагалі, ну, стосовно енергії, ресурсів, от в термакультурі така от ставлення ви намагаєтесь максимально накопичувати будь-які ресурси нічого не втрачати накопичувати їх під час доступності, щоб використовувати їх потім і ще я хочу додати можливо згадуючи мою попередню лекцію про енергопасивні будинки там я казав багато про якісь такі от дрібні рішення там наприклад Ну от в сучасних будинках, які не, в яких непродуманий сонячний нагрів все ж таки використовувати якісь там термальні маси, закривати вікна на ніч, тобто звичайно, що кожен із цих шляхів він не дасть вам підвищення температури там до межів комфортної, особливо якщо ви маєте проблеми з опаленням, але ви в пермакультурі ви дійсно маєте звертати увагу на ресурси і накопичувати кожен ресурс, тобто можливо от якщо ми кажемо про нагрів будинку, то це можлива боротьба за кожну там 10 градусу, чи за кожні пів градуса і зрештою ми можемо використовуючи комплекс методів, ми можемо досягти якогось суттєвого і значного для нас результату. Де можуть використовуватися зони і секторів? Тобто, з очевидного, це ділянка, також вони можуть використовуватись для планування вашого робочого місця, ну, наприклад, офіс чи кухня. Вони можуть використовуватися власне, для планування якби, ну, власне, нашого життя зони 0.0, нас самих. В соціумі для планування поселення, селища, міста, тому, в принципі, використання знань про енергоефективне планування, про зони і сектори, воно дуже широке і залежить від вашої уяви і вашого розуміння. Так, добре, ще я хочу. Я це не собі чесно хвилинку. Ага. Добре, тоді переходимо до наступного слайду. Отже, у загальному отримано інформацію про зони. Отже, метою створення зон є консервування, консервування збереження енергії та ресурсів ділянки. Тобто, нам потрібно визначити для кожного елементу, скільки разів нам потрібно відвідувати цей елемент, і як часто елемент потребує наших відвідин, про це вже і я, і Христина розповідали. Відключився до нашої відеоконференції, Роман, вже відключився. Просто трошки йшов шум. Так. Значить зони будуть визначатися, тобто кількість, ну, власне зонування і кількість зон з одного боку відвіданими і часом, який потрібно затратити на елементи, з іншого боку це функції, які нам необхідні для життя. Тобто нам необхідно житло, комфортне житло, е яке буде максимально енергопасивне, максимально використовувати сонячну енергію, безпечне, побудоване з локальних матеріалів. Нам потрібна їжа, також місцева, здорова, бажано вирощена на нашій ділянці, бажано з мінімальною затратою ресурсів. Нам потрібне господарство, господарка, от мені подобається таке слово, воно має два значення, і обидва нам потрібні, тобто всі господарські споруди, тобто всі інструменти, які забезпечують фактично життя нашого господарства. Нам потрібен ліс, що от мені подобається в пермакультурі, якщо ви пам'ятаєте, є окрема, четверта зона, яка відводиться під ліс. Тобто ліс він дійсно є досить важливим і навіть, ну, якби на будь-якій ділянці, незалежно від того, ну, в принципі, зона комерційного виробництва третя і четверта, вони можуть бути присутні, можуть бути відсутні. Ну, в залежності від розміру ділянки і в залежності від ваших потреб, але все ж таки там, де тільки це можливо, треба до того щоб був ліс і в принципі ця зона лісу вона може бути насправді досить маленькою досить невеличкою наприклад якщо у вас є якісь поросль яка існує на ділянці можливо не варто її всю знищувати якщо вам потрібно блокувати наприклад вітер або якийсь там вид чи шум і ви будете створювати вітролами про що ми побалакаємо пізніше на в цьому занятті то вони також будуть фактично зоною вашого лісу і також на це потрібно звертати увагу ну не кажучи вже про те що власне існування і відновлення лісів ну про більшість країн коли ми кажемо то це все ж таки відновлення лісів тому що природні ліси були знищені воно є дуже важливим для стабілізації нашого клімату для протидії глобальному потеплінню тому в принципі ну якби ваші зусилля там на вашій там ділянці на вашій дачі можливо для вашого будинку там можливо навіть багатоповерхового верніше можливо напевно по висадці дерев вони є дуже важливими е Дика природа також є надзвичайно важливою в пермакультурному дизайні і є окрема зона дикої природи і пізніше я зупинюсь на тому, що вона має бути в кожному дизайні, вона є дуже важливою і фактично обов'язковою при дизайні. Ну і окремо я виділив такі ну, не класичні зони, це особиста гармонія ну, або потреби функції, які нам потрібні для життя, зона 00, соціум, зона 6, розумні та справедливі закони, зона 7. Зони можна візуалізувати, ви побачите, наприклад, в презентації Христини, і в моїй презентації, там також буде про це слайд, що часто зони візуалізуються як концентричні кола, Хоча насправді зони ніколи не будуть концентричними і вони не мають такими бути. Форма зон буде залежить від доступу, від характеристик місця, наприклад, чи буде там схил, чи буде пролягати стежка, тобто стежка, Ну шляхи доступу це місця де ми проводимо найбільше часу і тому там доцільно створювати зони з елементами які потребують найбільше нашої уваги протікання зовнішньої енергії звичайно буде змінювати форму наших зон наприклад коридор дикої природи я вже казав про важливість пятої зони і є Дійсно, в дуже багатьох пермакультурних дизайнах створюється коридор дикої природи до вашого будинку, до нульової зони. Тобто, фактично, це вже змінює форму нашої зони. Можна робити ще, ну, наші шляхи, я вже казав про їх важливість, можна робити... Замкнені шляхи пеклі для того, щоб ще більш ефективно використовувати нашу енергію відвідувати всі елементи більш краще і ефективніше. Отже, стосовно кількості зон, я б сказав, що мінімальну кількість зон, яку можна виділити, це три зони. Це нульова зона, тобто наш будинок. Якщо використовувати для інших ситуацій, наприклад, для робочого місця, то нульова зона може бути ну, от наше конкретно там робоче місце, там, якщо ми, там, наприклад, була говоримо про офісного працівника, то ну, це його конкретне офісне місце. Можна це розширювати. Я вже казав, що під нульовою зоною можна розуміти і поселення. Якщо це, наприклад, не працівник, там, а власник цієї фірми, то нульова зона – це буде, власне, його фірма. І, ну, якби, в залежності від того, від того, що ви сприймаєте нульовою зоною, за цим ви і будете більше піклуватися. Зона перша, це зона комфорту, вона також буде завжди присутня, оскільки нам потрібно забезпечувати певним чином функціонування нашої нульової зони і ну, певний комфорт, скажімо, коли ми з неї виходимо, як ну, лишаючись в тих самих межах там, ділянки чи робочого місця, і, як я вже сказав, п'ята зона, вона також є надзвичайно важливою, вона є джерелом спостереження, навчання, відпочинку, це дика природа, я нагадую, джерелом біологічного контролю, тому вона має бути завжди в будь-якій ділянці, незалежно від її розміру. Ми побалакаємо окремо про п'яту зону, але ви пам'ятаєте з розповіді Христини, це зона дикої природи, там де ми нічого не робимо, нічого не садимо. І в принципі таку зону можна знайти скрізь. Тобто важливо залишати певні ділянки, ну звичайно, коли ми балакаємо про дику природу, то треба розуміти, що, ну, звичайно, такої недоторканої природи ви навряд чи знайдете таку зону, тому що, ну, господарська діяльність в Європі, принаймні, і в Америці, вона зачепила майже всі ділянки, принаймні, все, всі ділянки, де живе людина, але, принаймні, якщо ви не будете косити якусь там ділянку, особливо, якщо вона знаходиться на неогіді, не будете вирубувати дерева, важливо, не будете забирати опали листь, опалі якісь там гілки то природа буде сама розвиватися ви будете спостерігати за цим розвитком і безперечно щось брати для вашого дизайну якщо ви живете у місті дуже багато власне кажучи зон до яких не торкається можна сказати рука комунальника і за якими ви також можете спостерігати і для вас вони будуть зоною дикої природи для щоденного спостереження от мені відразу приходить на думку дахи, дахи будинків, дуже цікаво буває за ними спостерігати, як там відновлюється природа, як ростуть дерева, тобто яким чином і за рахунок чого виникає фактично грунт, якісь поживні речовини, які можуть давати ріст деревам, там висотою там, і 3 метри буває, і 5 метрів на даках, яким чином вода там утримується, яким там чином розвивається життя. Тобто, п'яту зону обов'язково не має бути і ви її обов'язково маєте шукати. Або, ну, в принципі, створювати тут важко сказати. Тобто, ну, добре, ми про це побалакаємо, про можливість. Там створення п'ятої зони трошки пізніше в цьому занятті. Значить дуже важливо розширюватися від житла або місця, де ми проводимо найбільше часу. Не завжди ми найбільше часу проводимо в житлі. Скажімо так на нашій ділянці часом це може бути ну, для деяких людей майстерня де вони проводять дуже багато там часу ну, наприклад половину їхнього часу і для них це буде також зоною ноль як ви пам'ятаєте Христина казала що на їхній ділянці є дві зони ноль тому вона не обов'язково буде одна і е, е, є таке правило в пермакультурі, що треба починати е, так, зараз видео, Треба починати освоєння від дверей І краще покращити ґрунт біля дому, аніж садити щось там Особливо, якщо ми кажемо про сад далеко е, Це завжди буде легше е, Ще е, з Моллісона так я знайшов інформацію, цікаво, що більшість їжі повинна вирощуватися на відстані 6 метрів від будинку. Тобто оця от зона 1, вона дійсно така дуже маленька і вона дійсно дуже продуктивна і дійсно дуже важлива. Там... Отже, треба намагатися, як я вже сказав, господарювати поближче додому. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми маємо з заняття по етичним принципам, ми маємо використовувати мінімальну кількість землі для задоволення наших потреб, тому пермакультура, вона дійсно спрямована на такі дуже інтенсивні системи. Якщо ви, якщо ви дивились фільми по пермакультурі, ну, зокрема, фільми, Лоутону, то ви пам'ятаєте, наскільки там компактні системи. І це, в принципі, отакий от, от стандарт в пермакультурі, тобто, бути ближче до центру, до нульової зони. Тоді ваша система буде пермакультурною, тоді вона буде працювати, тоді ви зможете цим елементам приділяти достатню увагу і тоді ви зможете дозволити існування і лісу, і п'ятої зони на своїй ділянці. Ще важливо не, не розуміти, якби зони так дуже лінійно, що от один елемент, він там може бути тільки там в якійсь певній зоні. Елемент може бути в різних зонах, він може, по-перше, переходити між різними зонами, по-друге, в залежності від того, наскільки ви добре знаєте цей елемент і наскільки він вам важливий, він може бути ближче або далі від вас, от, наприклад, Христина казала, що корник у них знаходиться в першій зоні. Часто корник може знаходитися і в другій зоні, але можливо, якби, ну, для їхнього дизайну раціонально його було розтрусувати саме в першій зоні. Також важливо, щоб між різними зонами відбувалася взаємодія, тобто Тварини, наприклад, які живуть в другій зоні, або які живуть на вільному виписі в четвертій зоні, їх, наприклад, послід він може використовуватися як добриво в першій зоні, яка найбільш інтенсивна, яка потребує добрив в другій зоні, де у нас буде город, в третій зоні, там, комерційного виробництва. Також ці ж самі тварини, вони повинні, але в певний час, мати доступ і Ну, звичайно, що кури, ми, про кури, що окремо У нас буде ціле заняття, аналіз пермакультурного елемента, і, скоріше за все, це буде класична байка про курку, власне, цікаво, що після цієї байки курка в нас приймається як центр цих от всіх пермакультурних зон, і вона має бути в центрі усього. Але дійсно курка, вона може виконувати дуже багато функцій, і найбільш органічно, звичайно, що вона буде в садку, там, де вона зможе природно харчуватися і здійснювати біологічні контролі, не пошкоджувати рослини, але в певний час вона і може, і повинна випускатися на город коли наприклад там зібраний урожай або коли рослини вони вже достатньо великі щоб протистояти скажімо, цьому пошкодженню якщо ви пам'ятаєте був фільм який я пропонував подивитися до тем пермакультурної етики там була розмова про те, що кури, вони випускаються в четверту зону, там де пасовище. За кілька днів, тобто скот, він переганяється між різними огорожними пасовищами, і через кілька днів, коли в гної цього скота заводяться лічинки мух, Туди запускаються кури і вони харчуються всі цими начинками, які є для них найкращим кормом, тобто нам не потрібно їх годувати. Так само вони, наприклад, можуть харчуватися з саду, якісь фрукти, які падають вниз на землю це система природного харчування курей, тобто дуже важливо, щоб між різними зонами була така от функціональна взаємодія. Оце от розділення, воно, ну, звичайно, що воно важливо більш для нас, тому що воно допомагає нам аналізувати, але на практиці це радше взаємодія, ніж розділення. Зонування мається на увазі. Ну і, власне, про що я і кажу, що потрібно уникати Жорстких меж між зонами, потрібно уникати штучних геометричних форм е, і заорганізованих систем. Е, тобто в природі насправді дуже мало таких читочних форм. Ми про це також більше зупинимось незабаром на темі патернів, але е, ну, зараз ви можете спостерігати в принципі і в будинках і традиційному сільському господарстві використовуються, як правило, прямокутники. І оці от геометричні форми, щоб їх такими підтримувати, ми використовуємо додаткову надлишкову енергію. Ну, в принципі, дуже рідко такі форми зустрічаються в прямокультурному дизайні. Також ми будемо на наступному занятті говорити про ефект межі, межі про краєвий ефект і як правило, прямокурна, ну, прямокурна форма, вона не дає найбільшої межі, як правило, це має бути якась заокрулена, загзагоподібна форма, тому, тому нам треба вибирати ту форму, а верніше той паттерн, ви про це дізнаєтесь пізніше, що таке паттерн, який найкраще підходить для даного елементу і для даної ситуації. Ну, стосовно якби, заорганізованих форм, тобто, в принципі, Звичайно, що це от розділення, як я казав, там ліс, там садок, господарська зона це радше для нас, щоб усвідомлювати яку кількість елементів нам потрібно помістити. Але на практиці це може бути наприклад будинок на біля якого росте якесь там плодове дерево. На який обвиває оце все, створює таку бесідку якась ліана, там хміль, наприклад, чи виноград, і поруч ростуть якісь неплодові, дикі дерева, самосів, і поруч там знаходяться якісь кури, які їдять плоди цих дерев, тобто це все воно інтегровано, змішано, ну, власне, так воно і буде на практиці. Ну, для прикладу, я можу навести, от, яким чином інтегрувати зони і елементи. Це з Молісом я взяв такий приклад. Е, ну, власне кажучи, також в пермакультурному дизайні, це один із способів розміщення елементів, це використовувати от такі от сполучники, там взаємодіє, межує, знаходиться над, під, чи в чомусь. І от для курника, якщо так зробити такий аналіз, Наприклад, курник може межувати з зоною 1, оскільки потрібні часті візити, знаходитися подалі від сектора пожеж, межувати з городом для легкого збирання посліду, межувати з системою годівлі, можливо бути поєднаною з теплицею і формувати частину системи вітерування. Сосна – аналіз, скажімо, елементів, як і де розташувати сосну в системі нашого дизайну, це зона 4, тому що сосна вимагає нечастих візитів, не вимагає частих візитів. Подалі від сектору пожеж, тому що сосна буде горіти чудово, але поближче до сектору зимових вітрів, тому що сосна є чудовим вітроламом в комплексі з іншими деревами. Ну і крім того, її насіння може використовуватися дикими тваринами, як їжа. На цьому слайді ви бачите, яким чином на практиці можуть виглядати зони, тобто це геть не геометричні зони, вони можуть звужуватися, розширюватися, розширюватися мати якісь неправильні форми ви бачите що форма зон вона буде дуже сильно залежати від шляхів доступу тобто це те де ми проводимо найбільше часу тому доцільно навколо них робити першу зону другу зону також цікаво що тут є будинок ну власне господарі якого робили цей дизайн і будинок батьків для них це друга зона якщо ми розглядаємо це з позиції батьків то для них це навпаки це можливо буде перша зона Ну я не знаю яка там ситуація можливо він використовується як господарське приміщення тоді це буде в принципі для всіх друга зона Ну і власне кажучи от такі от карти або подібні карти ви будете в змозі зробити на Завершені нашого курсу термокультурного дизайну, коли ми будемо робити дизайн для конкретної ділянки. Власне, оця от карта і наступна я покажу. Вони були зроблені на інтернет-курсі, який проводить GeoFloat. Тому, ну, можливо, в даному случаю студентів було більше часу і можливостей використати онлайн ресурси, якісь Google-карти, проекції помалювати щось на комп'ютері, але, в принципі, це все... Е, е робиться і вручну і ну ви можете власне пошукати я сумніваюся, що це доступно на російській чи українській мові але на англійській мові ви можете знайти досить багато дизайнерських проєктів онлайн в інтернеті і подивитися як це виглядає тобто це ну, дійсно така досить дуже серйозна робота по аналізу всіх елементів і всіх енергій, які діють на ділянку також, для прикладу, я покажу розміщення елементів в першій зоні. Ну, на що я тут хочу звернути увагу, що дерева, ви бачите, вони зображуються такими от сферами. Ну, і, в принципі, їх можна намалювати, але чому важливо? Не просто точками, а такими от сферами, тому що важливо зображувати розмір крони, щоб ми знали розмір, скажемо, ціньової зони, на що нам треба звертати увагу. Також ви бачите, що, звичайно, ще буде ваш дизайн змінюватися від того, які елементи знаходяться на ділянці. Так, зараз одну хвилинку, я вибачаюсь. Що таке? Так, да, у мене ще в курс, я тобі по цьому перезвоню. Я вибачаюсь. Тобто, звичайно, що якщо в першій зоні були якісь рослини, які не потребують багато догляду, наприклад, ялина там, чи сосна, то вони там і лишилися, тому що нам важливо цінувати природу і не робити якихось необдуманих кроків. Я читав цей проєкт, там нижні гілки були прибрані для того, щоб дозволити доступ Сонцю, але самі елементи... Залишилося. Ем, ну, власне кажучи, я ви, цю презентацію я вам вишлю в роздаткових матеріалах. Ви можете для цікавості її подивитися. І зараз я хочу зробити такий от аналіз, розповісти коротенько про кожну із зон, для чого вона потрібна, які елементи можуть розміщуватися в цій зоні. Звичайно, що, як я вже казав, що це не обов'язково, що саме ці елементи будуть саме в цій зоні, вони можуть бути в різних і це буде також залежати від... Побажання господаря, власника цієї ділянки, який є, потрібен догляд за, або можливий догляд за цією ділянкою. І ще я виділив таку графу, що не потрібно робити, або не варто робити в цій зоні. Можливо, вам це буде цікаво і корисно. Отже, зона 0 зона нашого житла. Це зона, де ми проводимо найбільше часу. Відповідно, там буде знаходитися наш, наше житло, наш будинок. Можливо, як я вже казав, це може бути і майстерня для особливо там для чоловіків які проводять там 50% часу в майстерні, то це дійсно їхня зона 0, буде і будинок, і майстерні. І відповідно всі комунікації, які є в цьому будинку, і відповідно сам будинок ми можемо розглядати як пермакультурний елемент, у якого є певні потреби, які задовільняє ну, певну частину цих потреб, я так сподіваюся, в гарному дизайні, за рахунок енергії ділянки, або за рахунок енергії, які безкоштовно надходять на ділянку, дощова вода, сонячна енергія, певну частину цих комунікацій, вони будуть надходити ззовні, можливо не дуже таким сталим шляхом, і так само продукти цього будинку, тепло, сірі води, Чорні води, вони також можуть використовуватися на ділянці і бути ресурсами, вони можуть бути забруднюючими на ділянці, якщо вони не використовуватись, або, можливо, ми потребуємо якихось центральних комунікацій для того, щоб ці відходи будинку відводити, або вони втрачаються просто, тобто це на що варто звернути увагу в цій зоні, нов, в нашій житловій зоні, я ще хочу сказати, що для кожної зони я підібрав, ну, спробував підібрати таке от слово, яке її визначає, тому що ну, особисто для мене важко запам'ятати, що от, наприклад, отак от з от ходу сказати, що там зона 3, там це господарська, це там має бути те, те. А якщо є визначення, наприклад, житлова зона, то відразу як би зрозуміло, що там має бути. Тобто... Я спробував таким чином це спростити, можливо ви знайдете якесь своє визначення для кожної з цих зон. І ще я відразу хочу сказати, що це буде домашнє завдання, попрацювати над цією табличкою, тобто я так розумію, що скоріш за все у більшості з вас немає карт, ваших ділянок, ну, тобто, можливо, є якісь карти, але ви з ними не працюєте, але, принаймні, ви можете подумати, знаючи про ці ділянки, про їх функції, про елементи вашої ділянки, ви зможете первинний вже дизайн зробити, принаймні, записати, які елементи знаходяться в кожній із цих ділянок і вже отримати більшу ясність для себе. Отже, стосовно догляду це май, будинку, це має бути енергопасивний дизайн, е, приєднана на оранжереї е, для е, використання для сонячного нагріву, для використання можливості тромби, термальних мас, е, обігріву будинку взимку і е, альтанка також як тіньова зона якщо ви пам'ятаєте я давав картинку в минулому занятті про обігрів будинку де це з книги «Пермакультура 1» Молісона де ця от система вона використовувалася для охолодження будинку для вентиляції холодне повітря цієї от альтанки тіньової зони там ще були встановлені розбризкувачі і е, створювалася різниця тиску між оранжереєю і холодною ділянкою, за рахунок цього е, оце от холодне повітря через е, систему е, заборів вона проходила через весь будинок з прохолодної ділянки в більш жарку ділянку. Тобто, оця от система вона дозволяла як охолоджувати будинок е, влітку, так і нагрівати його взимку. Ну і що нам не потрібно в цій ділянці, тобто нам не потрібен шум, запах, безлад. тобто наш будинок це те, де ми проводимо найбільше часу, це найбільш організована ділянка, тобто там ми господарі, там ми є ну, фактично організатором всього і вчителем елементів, яким себе поводити, і це відповідно визначає, які елементи ми не хочемо, якісь там шумні чи брудні, бачити в цій ділянці. Отже, зона перша, я її назвав зоною комфорту, також мені, тому що ну, по суті це всі якби, елементи, це ділянка, де ми все ще, ми проводимо багато часу, після дому на другому місці багато часу, тобто нам там має бути комфортно, добре, влітку прохолодно, взимку тепло нашим дітям, нашій родині, нашим гостям має бути комфортно в цій ділянці, тобто все, що пов'язано з таким комфортом, там, де ви часто перебуваєте, або ваші гості, ваші студенти часто перебувають, це буде водозумної родини. І ще мені подобається таке визначення backyard garden на англійській мові, ну, у нас такого немає, але по суті це город біля дверей, тобто є я вибачаюся, все, все гаразд тобто ну в будинках от наприклад в англійських будинках є парадні двері через яких йде прийом гостей а на задньому дворику кухня з якої двері ви виходять у садочок невеличкий садочок де ви вирощуєте більшість речей для вашого щоденного споживання і оце от принцип біля дверей він також є дуже важливим тому що Ну, я вже казав про 6-метрову зону, де Моллісон вважає, що має вирощуватися більшість продукції, але це не обов'язково буде такий от круг діаметром 6 метрів, там, чи прямокутник, залежно від форми вашого будинку. Тому що, звичайно, що якщо у вас є от одні двері в ваш будинок, то ви будете більше часу проводити саме біля цих дверей. Ви навряд чи часто входите свій будинок. І якісь інші зони, інші місця, місця меншого доступу, вони вже будуть, можуть бути іншими зонами. Вони можуть бути, наприклад, тією ж самою п'ятою зоною, яка виходить до ваших вікон, ви її суттєво не турбуєте, і в той же час ви можете через вікно спостерігати за життям будь природи. Отже, зона комфорту. Вона потрібна для створення домашнього клімату, тому що багато структур, багато рослин, які там розміщуються, я вже казав про оранжерею, про веранду з видкими рослинами, вони саме створені для забезпечення комфорту в будинку. Можливо, це будуть якісь дерева, які будуть створювати тінь для вашого будинку влітку. E, значить комфорт і самодостатність тобто більшість продуктів ви все ж таки будете вирощувати саме в цій зоні для вашого щоденного вжитку e, Причому і влітку і взимку e, і фактично ця от перша зона тому, саме тому вона може бути і в міській квартирі тобто я думаю що можливо на вебінарі а можливо і на практичній частині Таня поділиться своїм досвідом е, вирощування е, кімнатних городів Вони неї досить цікаві напрацювання про в цьому тобто ви можете дуже багато вирощувати зелені принаймні вдома моя мама також вирощує багато зелені вдома е, це створює ваш зв'язок з природою і ну, звичайно що це екологічно чиста їжа е, Принаймні, вона, напевно, буде краще гідрофонної землі, яку ви, можливо, куплятимете взимку в супермаркеті. Принаймні, ви її будете вирощувати без мінеральних добрів. Отже, повернемося до функції цієї зони. Це постійні спостереження, часті візити, багато роботи, складні техніки і те, що потрібно щодня. Тобто, це те, що вам потрібно щодня, має знаходитися в цій зоні. І з іншого боку, те, що щодня потребує вас елементи, які потребують вашої великої уваги, вони також мають знаходитися в цій зоні. Ем, я вже трошки казав про те, що це можуть бути, е, е, окрім делікатних якихось рослин чи тварин, це можуть бути елементи, е, над якими ви ще не навчилися скажімо, стали їх вирощувати, стали господарювати, тому, наприклад, якщо ви там, ми зараз будемо казати про другу зону, там, де ви будете вирощувати ваші основні культури, якщо, скажімо, ви не вмієте стали вирощувати картоплю, там, без застосування пестицидів, то, можливо, ви можете вибрати якусь іншу основну культуру чи принаймні там 50 там в порівнянні з картоплею наприклад той же самий топінамбур який там нема що вчитися як його вирощувати він росте у кожного і можливо він може бути вашою основною культурою а картопля тим часом поки ви навчаєтесь а в Україні дійсно можна навчитися тому як вирощувати картоплю стало клуби органічного землеробства багато Цьому мають досвіду і багато препаратів, методів, брошур Тобто, можливо, тим часом картопля може бути культурою вашої першої зони, менші посадки, але ви будете багато спостерігати і ви будете багато взаємодіяти. Отже, які елементи можуть розміщуватися в комфортній зоні? Це може бути трав'яна спіраль. Для тих, хто вперше чує про тревину спіраль, тобто це дійсно структура такої спіралеподібної форми, вона може формуватися з, ну, на існуючому схилі, це, звичайно, найбільш буде сталий і логічний варіант, або вона може формуватися з кирпичів або з каміння, і за рахунок того, що вона має різні висоти і різні боки, створюється ряд мікрокліматів, які дозволяють вирощувати різні ароматичні трави, тобто, ну, це така досить популярна структура, яка використовується в пермакультурі, але також її треба використовувати там доцільно. І також вона не обов'язково має бути великою це екзоти ніженки, це декоративні рослини тому що ми хочемо тут комфорту і краси ну стосовно декоративних рослин я хочу відразу сказати що в пермакультурі ну зокрема в книжках Моллісона дуже багато йдеться от зокрема про міську пермакультуру що ми маємо максимально вирощувати такі рослини такі культури які не тільки красиві, а корисні. Ну, під користь мається на увазі, перш за все, отримання якоїсь їжі. І, в принципі, також по максимуму треба намагатися, щоб і в наших господарствах хоча от краса поєднувалася з користю. Тому що ми зараз говоримо, тобто, наш будинок, там наша ділянка, вона не обов'язково має бути ботанічним садом, тобто, це певний мікроклімат, який є оптимальним саме для нас для нашої родини і для цієї ділянки це певні обрані види, які е, оптимально виконують свою функцію, виконують кілька функцій. Кожен елемент має виконувати кілька функцій. Ви пам'ятаєте, я сподіваюся, цей промокультурний принцип. Отже, догляд цієї ділянки, він буде досить ретельним, незважаючи на елементи, які тут розміщені, це повне мульчування полив, удобрення цієї ділянки, обрізка, щільні насадження будуть використовуватися, тобто дійсно, якщо ви подивитись фільми по пермакультурі чи слайди це це дуже щільне насадження тобто фактично бур'янів там немає не тільки за рахунок того що все замовчовано а за рахунок того що їм нема місця де рости і це ще відбувається за рахунок того що там відбувається часті ну, досадження ну можна сказати що це сивозміни тобто ми щось там зібрали наприклад там речку чи салат і ми відразу щось туди засаджуємо на те саме місце. Переважно там будуть рости однорічники, тому що однорічники вони потребують більшого догляду. І також в цій зоні має відбуватися переробка саме хатніх решток. Тобто я не кажу про рештки господарства, а про тобто хатні рештки ми нам повинні намагатися робити це саме в зоні 1. І також таня. З її досвідом вермикомпостування вона цим займається в своєму міському будинку у Львові. Тобто її досвід і знання, якими вона з вами поділиться, вони також можуть бути вам в цьому корисними. Емкомпостування також в клубах органічного землеробства. Ви можете багато знайти інформації і препарати для емкомпостування. Також вони дозволяють робити переробку хатніх відходів в першій зоні. Ну і відповідно, що не, можливо не потрібно в цій зоні, тобто тут не потрібні тварини або там, надмірна активність дітей, які будуть пошкоджувати ніжні елементи та складні системи цієї зони. Отже, друга зона, яку я називаю господарча зона, тобто це зона продовольчої безпеки, Тут ми вирощуємо продукти про запас, на зиму, якісь основні харчові культури і це двигун господарства, оскільки там будуть знаходитися всі господарські споруди. Тобто тут будуть знаходитися домашні тварини, дрібні домашні тварини, сад і город з основними культурами, тераси, ставок. Живоплід, шпалери, господарські споруди, також теплиця. Ну, ви пам'ятаєте, що я теплицю згадував і в першій зоні, але в першій зоні це може бути менша якась теплиця, яка використовується для вирощування того, що йде безпосередньо на стіл. Можливо, це навіть буде наша веранда, де ми вирощуємо якісь трави. В другій зоні це може бути більше теплиця. І догляд буде частковим полягати у частковому мульчуванні у збереженні води, в саме в ландшафті. В першій зоні ми також збираємо воду, ми збираємо дощову воду з дихів, зберігаємо їх в бочках, які розміщені максимально високо, для того, щоб забезпечувати пасивний тік води і в будинок, і для поливу рослин. Чи напування тварин першої ділянки тут же ми намагаємося вже зберігати воду в ландшафті тобто земля вона є структурована земля вона є губкою яка утримує воду і по-перше забезпечення цієї губкоподібної структури землі не землеробство мульча Якщо там ця земля щільна, то є певні агротехніки, ми також про це пізніше побалакаємо, які дозволяють забезпечити кращу аерацію цієї землі. Також пізніше ми будемо говорити про валоканави, які дозволяють, будуються по горизонталях, за рахунок чого вода може збиратися зверху, стікати в цю канаву і не витікати з ділянці, але всмоктуватися в землю і потім поступово використовуватись рослинами протягом до досить тривалого часу, тижнів і, можливо, навіть місяців. А, і е, взаємозв'язок елементів е, цієї зони з іншими зонами, і з елементами інших зон, тобто у нас тут дійсно буде багато всього, у нас буде багато тварин, у нас буде багато споруд, теплиця, тому на це от варто звернути увагу, яким чином ви це пов'язуєте з іншими зонами. Не потрібно в цій зоні витрачати забагато часу або енергії на догляд. Наприклад, поливка рослин, годівля, тобто ми тут намагаємось вибирати більш стійкі види, ми намагаємось тут створювати системи природної годівлі або самогодівлі цих тварин, тобто якщо ми витрачаємо багато часу, то можливо ми щось робимо неправильно, або можливо цей елемент він має знаходитися в першій, не в другій зоні. Третя зона, її можна назвати фермерська зона, вона, як я вже казав, може бути присутня, може бути відсутня, в залежності від того, чи займаємося ми комерційним виробництвом, чи ні. Тут будуть знаходитися природні чи майже не обрізані дерева, фермерські системи для зберігання, там, для тримання тварин, там, можливо, якоїсь там, техніки чи засобів, резервуари води. E, значить догляд зверніть увагу що тут вже не буде використовуватися ну принаймні в такому от загальному понятті мульчування тобто будуть використовуватися зелені добрива тому що мульчування воно як правило передбачає що ви цю мульчу десь збираєте і приносите на цю ділянку зелені добрива їх вже якби легше посадити і вони Будуть краще підходити от саме для таких крупних фермерських систем, гній також буде потрапляти сюди. Для цього важливо встановити зв'язок з тваринами з сусідніх зон, тобто з четвертої зони, де ми будемо тримати тварин на вільному випасі, крупних тварин, і з другої зони, там де ми тримаємо, можливо, там тобто з першої зони, там, де ми тримаємо наших господарських тварин. В цій зоні ми будемо займатися покращенням, захистом ґрунтів, тобто це все ж таки великі посадки і ми маємо захищати ці ґрунти від вітру, від водної ерозії, від висихання і також ми будемо займатися накопиченням води у ґрунтах. Отже, що не потрібно, не варто робити, не варто надмірно використовувати зовнішні ресурси. Чому я звернув на це увагу? Тому що це все ж таки фермерська зона, і е, ну, можливо для багатьох людей, якщо йдеться про своє господарство, то я там можу приділити, скажімо, більше часу, там щось вручну зробити. На фермерській системі це вже має бути певна техніка, тобто, е, все ж таки треба намагатися максимально використовувати природні ресурси, природні механізми вирощування там, рослин чи тварин. І також в цій зоні не варто втрачати механізми біоконтролю, тобто знову ж таки з'являється ризик якихось монокультур, монопосадок, ризик того, що ми не зберігаємо п'яту зону, яка є джерелом біоконтролю, на це дуже важливо звернути увагу в цій четвертій фермерській зоні верніше в третій я обичаю. Значить, отже, четверта зона ліс і пасовище вона буде створена для будівельного лісу, для збирання дров більшість будівельного лісу ми можемо дійсно вирощувати на наші ділянці і навіть в садку, якщо це великий сад, якщо там є старі дерева, можна їх міняти на якісь нові і мати будівельний ліс, мати достатню кількість збіров, ну, наприклад, на нашій дачі так все і відбувається, при тому, що ми не маємо четвертої зони, ми ці потреби задовольняємо за рахунок третьої зони наразі. Збирання продуктів в лісу, звичайно, і це буде кормова база для тварин, я тут окремо виділив бджіл, бджоли це також тварини, це буде і кормовою базою для бджіл ліс. І це будуть також вітролами і ґрунтозахист, які будуть знаходитися в інших зонах, і в другій зоні, і в третій зоні. Тобто це також буде зоною нашого лісу, четвертою зоною. Отже, це, вона буде сформована з насадженого або самосадного лісу. Тут будуть тварини на вільному випасі, пасіка може знаходитися і, ну, звичайно, що вітру лами. Догляд тут полягатиме стосовно грунту лише в кондиціонуванні грунту, якщо цей грунт, наприклад, занадто кислий або якщо він занадто щільний. Тобто ми вже не, не, не займаємось там накопиченням поживних речовин, там удобренням цього ґрунту, лише кондиціонуванням. Це лісова зона, і ліс ці функції має виконувати самостійно. Ну і крім того, звичайно, що зрозуміло, що це не має бути дуже продуктивний ґрунт, там чорнозем, тому що для лісу в принципі підходить будь-який ґрунт. Е, також тут має відбуватися добір стійких видів, е, сприяння е, самосіву, е, вода тримається в запорудах, е, використання вітрової енергії і протипожежний контроль. Е, ну, в деяких регіонах, ну, в принципі, у всіх регіонах це важливо протипожежний контроль. Е, особливо, я не знаю, чи ви цікавилися цією темою чи ні. Зараз відбувається вижигання. Ну, палять якби, траву навколо населених пунктів, і це дійсно створює загрозу пожежі, і тому важливо продумувати навіть на нашій там, дачній ділянці, там, де ми не буваємо кожен день, там, чи в селі, важливо продумувати можливість захисту від пожеж. Що не потрібно тут робити? Не потрібно допускати над пасовищ. посовищ, та пошкодження тваринами молодого лісу тобто в той час як ми заохочуємо самосів все ж таки ми на це, це не п'ята зона ми над цією зоною опікуємось ми можемо встановлювати якісь сітки структури для захисту від якщо ми тримаємо там наприклад кіст там чи корів, ми можемо встановлювати захист щоб щоб ці тварини не обглобили кору не пошкоджували дерева захищати звичайно що молоді дерева для того щоб ця зона існувала і продовжувала існувати ну і зрештою п'ятої зони я закінчу на п'ятій зоні все ж таки по Моллісону Значить, ця зона, я казав вже, вона дуже важлива для спостереження, навчання, медитації, відпочинку. Тут може відбуватися збиральництво, полювання. І також дуже важливо, що це є нішою для диких видів, тобто, якщо ми створюємо фактично природну систему, яка має, ну, першим... В першу чергу місце, де ця тварина може жити, там, ну, я не знаю, там чи для комах там, дупла якісь для птахів, чи очерет, наприклад, для дрібних комах, які, ну, хижаки, щоб вони там могли гніздитися, то фактично це є найголовніше для того, щоб ця система дикого природного біоконтролю була присутня на вашій ділянці ну і звичайно що ну їжу вони оці от тварини можуть отримувати ну і не тільки тварини а і рослини за рахунок там певних алелопатичних ефектів також вони будуть діяти як біоконтрольні елементи як з п'ятої зони так і з інших зон де вони будуть ну тварини полювати на наших Врідителі, шкідників, тому ця зона вона має бути присутня в принципі у всіх зонах. Навіть у першій зоні дуже важливо залишати такі невеличкі ділянки, острівці дикої природи власне кажучи елементи будуть це те що виросло або прийшло саму цю ділянку тобто ми дійсно тут не займаємось ніякою такою активною господарською діяльністю що ми можемо тут робити ми можемо робити будиночки для комах або там ну, для їжаків, якісь там кубла або там ну, для лелек відомо що роблять насісти ну, колись наприклад підкручують на стіл Е, сідала для диких птахів це також цікаво, тому що це, е, наприклад, от якщо ми не маємо дійсно такої великої п'ятої зони, тобто ну, наша ділянка там повністю перепахувалась, то ми можемо в певних місцях, де ми вирішимо мати цю п'яту зону, встановити сідала. Птахи будуть туди прилітати і з послідом будуть туди насіювати дерева, кущі, трави, які вони поїдають. Тобто, ми таким чином, от, таким, от такою простою дією, ми запускаємо природний механізм відновлення відновлення природи, відновлення ґрунтів. Ну, ще, як приклад, тут, наприклад, можна встановити, якщо це дійсно високий такий стовп, то там можуть навіть сови вночі сидіти, і таким чином буде працювати механізм природного контролю гризунів на нашій ділянці. Не потрібно щось садити в цій ділянці, проводити інтенсивні виробки та інтенсивний випас відбіляється. Отже, ми закінчили, закінчили з темою зон. Тепер дуже коротенько ми з вами розглянемо сектори. Отже, хвилинку. Так, сектори. Отже, сектори, вони плануються, використовуються для накопичення або блокування, або для врахування енергії, які надходять ззовні. Які це можуть бути енергії? Вода, сонце, вітер, вогонь, тепло або холод, приморозки, запах, вид, ну вид там гарний або негарний вид. Ну гарні відповідно ми будемо заохочувати, не негарні ми будемо певним чином блокувати. Дика природа, сусіди, ну наприклад, якщо там поруч знаходиться там дорога, чи сусіди, які займаються якимось там виробництвом брудним, то звичайно, що ми захочемо певним чином відгородитися від них живоплотом. Гроші також є енергія, яка протікає через нашу ділянку, яку ми, можем, які, яку ми можемо або утримувати, або пропускати. Ну такий от приклад. Я наведу в Європі, часто ну, в Австралії я також знаю, що господарства, які займаються органічним землеробством, вони дрібні господарства навіть самовази, в принципі, навіть і середні ферми, вони буквально біля входу в будинок, в господарство, вони встановлюють такі от столик, де викладають зразки їхньої продукції, і ну, будь-яка людина, яка поїжджає, несе енергію грошей, вона може зупинитися і щось придбати безпосередньо у господаря, вникаючи в мережі посередників і націнок. Тобто цим ми маємо займатися також на нашій ділянці. І, звичайно, що інформація також є енергією, яку ми можемо або утримувати, або втрачати, тобто дуже важливо вести спостереження, дуже важливо, щоб всі, ну, наприклад, якщо ви намагаєтесь там займатися якимось сталим розвитком, сталим плануванням пермакультури, дуже важливо, щоб всі члени вашої родини, а оптимально, щоб всі сусіди, і все, весь там, скажімо, будинок, якщо ми Кажемо про багатоповерховий будинок, або населений пункт. Вони були в курсі цих знань, того, що ви робите. Таким чином, ну, якби люди будуть вам сприяти в тому, що ви робите. До речі, це досить рідко зустрічається у наших людей. Я зустрічав досить багато людей, які взагалі живуть там роками в селі і не знають, чим займаються їхні сусіди. Наприклад, не знають, де можна в селі купити яйця або не можуть, скажімо, поїхати на кілька днів відлучитися і лишити господарство, там козу, тому що в них немає добрих стосунків з жодним із сусідів, тобто вони не можуть ні на кого покластися. Ну і так само інформація, яка проходить зараз через вас на цьому курсі, тобто ви можете її уловлювати, робити певні конспекти, як я казав, з використанням карт пам'яті. Саме тому для закріплення інформації ми вам даємо домашнє завдання, для того, щоб ви використовували ці знання для ваших практичних ситуацій. Тому я сподіваюся, що ви зробите ваш вибір все ж таки на уловлення цієї інформації. Сектори мають більшу місцеву специфіку, аніж зони, тому що вони будуть залежати, ну, це як набір енергії, яка протікає через наш ділянку, воно буде залежати від клімату, від якихось там мікрокліматів, локальних особливостей. І тут важливо звернути увагу, що сектори, вони змінюються з часом. Вони можуть змінюватися з часом, тому важливо це спостереження вести постійно і інформацію, власне, про енергії, які діють на цій ділянці, ви можете отримати від старожилів та історії місцевості, це такий є дуже важливий ресурс. Ну, стосовно зміни з часу, можливо, я приведу такий приклад, що ну, дерева, підростаючи, вони будуть ну, більше затінювати вашу ділянку, тобто, можливо, певне сонячне місце, воно перетвориться в більш тіньове, можливо, якщо ви мали проблему із холодним вітром, ви мали, наприклад, коридор холодного вітру крізь вашу ділянку, то з підростанням порослі, причому це не обов'язково будуть якісь культурні дерева, це може бути так звана зона 5, яку ви залишили просто тому, що це було неугіддя, і там не ріс город, і там виросли високі бур'яни, які вже є певним вітроламом, тобто вони створюють певний мікроклімат безпосередній близькості до них, ви можете там зробити город, якась невеличка поросль, яка сама виросла, і вже якби таке от покращення ділянки природним способом відбулося. За цим важливо спостерігати за от зміною. Ну і звичайно, що ваші спостереження вони є основою е, секторів, планування секторів. Е, тобто важливо, що ці спостереження проходили в різні сезони. Е, в екстремальних ситуаціях е, ну, власне кажучи, е, є такий підхід, це планування для екстремальних ситуацій, особливо якщо ми кажемо про житло, тобто ми можемо звичайно казати, що навіщо нам захищати будинок від пожеж, але ну якщо проаналізувати там історію то там раз наприклад там в 10 там 20 там чи 50 років на цій ділянці трапляються пожежі чи от дуже часто наприклад в гірській місцевості зустрічаються паводки ну особливо через вирубування лісів і змивання грунтів змивання цілих сел сіл цілих будинків тобто люди будували ці будинки не враховуючи те що от такі от негаразди можуть відбуватися там раз на кілька десят років ну і власне як ви можете спостерігати ці ситуації тобто дуже от наприклад якщо ви збираєтесь щось там робити на ділянці ну власне якщо у вас є ділянка то також важливо от наприклад якщо відбувається сильно зливо, то дуже добре якщо ви в цей час на ділянці і ви бачите яким чином стікає вода де вона затримується що вона пошкоджує на що треба звернути увагу коли, наприклад, там багато снігу, також ви можете звернути там, де, як саме він навігає і де він утримується на вашій ділянці. Важливо спостерігати за ділянкою під час приморозків. Також я можу з свого досвіду провести такий приклад, що ну, як ви можете це спостерігати, от акація, грубіння ну, мається на увазі, вона досить довго тримає листя, і позаминулого тижня я спостерігав, що певні, і вони ще зелені, досить таки делікатні зелені листя. І я спостерігав, що на деяких деревах це листя було вже скручено, тобто там були заморозки, тобто це місце було незахищене, і зовсім поруч були зелені листя. Ми маємо ну, багато горіхових дерев на нашій ділянці, і цікаво, що... Три дерева, які знаходяться поруч, одне дерево, ну цього року вони були пошкоджені приморозками, одне дерево воно було захищене від приборозки, два решта вони е, підпали під їхню дією і відповідно вони набагато гірше плодоносили цього року, тобто це дуже важливо звертати увагу. І е, так звані невидимі елементи, е, що це можуть бути? Це можуть бути Електричні дроти часто, ну, можливо, там, якщо ми робимо дизайн для кого, бо це нова ділянка, яку ми збираємось купити, то ми часто не забуваємо подивитися вверх і подивитися вниз. Під дротами, ну, звичайно, що це електромагнітне поле, по-перше, а по-друге, не можна садити високі дерева. Ну, і, звичайно, якісь комунікації, тобто, знову ж таки, щоб їх не пошкодити, і, знову ж таки, ми не хочемо щось там побудувати, там, чи посадити багаторічне. що потім у випадку ремонту цих комунікацій доведеться знищувати, там, чи переносити. Отже, ви можете бачити секторну діаграму. В даному випадку вона накладена на діаграму зон. Ну, в принципі, як правило, всі люди так роблять. І от накладаючи ці обидві діаграми, ви вже можете визначити місця для найкращого розташування елементів. Ну, тобто, деякі фактори, на які ми будемо звертати увагу, це Перш за все сонце, тобто рух літнього сонця, рух зимового сонця, літні сухові, які ну, у нас будуть, як правило, з півдня для більшості місцевостей. Ну, і відповідно тут, скоріш за все, буде пожежа, небезпечна ділянка, коридор для дикої природи, холодні зимові витри, як правило, у нас вони з північного заходу, вогкі ділянки. Тобто ми маємо... Накопичувати якісь корисні енергії і створювати бар'єри для енергії, які можуть пошкодити елементи. Також ще рефлектори ми можемо створювати для енергії, наприклад, те ж саме озеро, воно може бути рефлектором для сонячної енергії і ну, відбувати цю сонячну енергію освітлювати затінену білянку. Дуже коротенько я розповім про вітролами, ну, щоб якось на прикладі якоїсь енергії розібрати, як її блокувати. Тобто вітролам це, ну, перш за все, я зараз бачу, що я вже перевищую час, тому я не буду всі деталі розповідати, ви це прочитаєте в моїй презентації, але я хочу звернути увагу на те, що це е, має бути більш ніж один ряд, е, е, ну якщо ми кажемо про дерева, то це має бути більш ніж один ряд дерев, е, як правило, це е, такі от зигзагоподібні структури, е, ви можете бачити на цьому слайді, наскільки така от заокруглена структура, вона створює вітреву тінь набагато більшу, ніж е, пряма структура, тобто ці от елементи, які знаходяться, дозі вони будуть набагато краще захищені від вітру отже кілька рядів і різної висоти ви можете тут бачити профіль і ну досить чинні посадки і елементи вони ну як правило в пермакультурі ми уникаємо таких от ліній якихось там геометричних форм тобто вони можуть бути більш-менш так от хаотично рівномірно розбросані але щоб між ними не було Прогалин або якщо це ряди то вони мають бути зміщені ну і також з цього слайду ви можете бачити що найбільша ефективність вітроламу вона буде на відстані яка дорівнює п'яти висотам висоти найбільшого дерева цього вітроламу і ну, якщо нам потрібно захищати певну структуру там будинок то ми на цій відстані десь його і будемо приблизно розташовувати. Чому не, не поруч з деревами, якщо у нас є небезпека пожеж, то ми не хочемо розташовувати будинок поруч з деревами, де, які створюються небезпеку виникнення пожеж. Ну, тут, власне, про пожежі, про небезпеку пожеж йдеться дуже багато, тому що пермакультуру розвивали австралійці, і у них пожежі є дійсно, дійсно великою проблемою. Власне кажучи, вітролами це досить складна тема, і якщо ви будете їх створювати, то я раджу все ж таки розібратися в цій темі, почитати якусь літературу, от ви можете, наприклад, тут бачити, що щільний вітролам, дерева приблизно однієї висоти, такі от щільні, хвойні дерева, Вон, е, з рахунок його щільності створюється вихорі, завихорення повітря з завітряного боку, що, можливо, не, не буде досить добре, е, тому е, проникні для вітрові тролами, вони, можливо, є кращими. Ну, там, певно, проникність, там, по 60% рекомендується. Е, тут ви можете бачити... Е, Фотографію ферми Crow Forest, про яку розповідала е, Христина. Ви можете побачити пізніше, подивитися. Е, в принципі, я про це вже все розповідав, ви це прочитаєте в презентації. Е, і завершу я свою презентацію е, коротеньким. Е, коротенькою розповіддю про схил, напрям, висоту та спрямування. Ну, мається на увазі південь, Північ, захід, схід. Якщо ми тут, ну, власне, схил, він дозволяє різні зміни у впливах, в освітленні, в прихистку звичайно що це буде пасивний рух води зверху вниз тому в пермакультурі є таке правило що ми намагаємося зберігати воду максимально високо по ландшафту і як ви можете побачити з цього слайду форму схилу можна вона є С-подібною. можна виділити його, його частину як опухлий опуклий схил і увігнутий схил на цьому от в переході виділяється так звана ключова точка і тут вже вода, яка проходить через ліс, тобто зверху, якщо у нас є ліс, то тут досить довго утримуються сніги, вони будуть поступово танути, тут буде конденсуватися холодне нічне повітря і постійно вода буде надходити сюди і тут ви її вже зможете уловлювати. Тобто воду треба зберігати максимально високо у ландшафті. І поступово направляти найдовшим шляхом, найдовшим шляхом, тобто це буде система гребель, система каналів, ви будете поступово направляти її вниз, і вона буде виконувати таким чином максимальну кількість своїх корисних функцій, і не буде відбуватися водної ерозії. Значить... Ну і відповідно, якщо ми кажемо про схил, а верніше, про нахил, то це і визначає розташування сонячних нагрівачів, повітря чи води. Тобто за рахунок ефекту термосифону, нагріте повітря буде рухатися вверх, і тому ми можемо резервуар повітря чи води розташовувати вище за сифони, використовувати от такий от природний принцип підняття субстрату. Ну, власне, про сніг, про танення снігу і про роль дерев я вже сказав, оцей от крутий схил, він в пермакультурі, він має виводитися крутіше 18 градусів, саме для вирощування дерев, для лісу, для четвертої чи п'ятої зони, краще, звичайно, п'ятої, якщо немає, то ви будете насаджувати, це буде четверта зона. За рахунок цього буде стабілізуватися схил і відбуватиметься конденсація води і ви не втрачатимете цю воду, не будете мати проблеми з посухою. Також це тепле повітря буде надходити з лісу, ліс буде захищати фактично вас від холоду і оця от біля ключової точки, оцей от перетин опуклого, увігнутий схил, він є найкращим місцем для розташування будинку, вище лінії приморозків, для розташування нашої зони 0 і зони 1, і вже на такому от увігнутому схилі ми можемо займатися випасом худоби, землеробством, схил все ще дозволяє рухати воду зверху вниз, тобто це полегшує наш полив, на що тут треба звернути увагу на цій, цій частині? Те, що вона найбільш буде під, під, підпливати під повітряну ерозію, тому дуже важливо тут садити вітрулами, живі огорожі, живоплоти, для того, щоб захищати грунт і утримувати воду в ландшафті. Так наче я все сказав і зовсім трошки про сонячний кут Ви, Христина вже про це казала що сонце влітку робить більшу дугу і воно в південь є вище на небі тому маючи скажімо певне розташування вікон під дашкою і під віконня ми можемо, ну і, відповідно, посадку листопадних дерев, ми можемо забезпечувати те, що, маючи піддельні вікна, ми матимемо е, тінь улітку, але взимку сонце буде проходити крізь ці вікна і нагрівати підлогу, яка є термальною масою, і стіни, тобто забезпечується пасивний е, сонячний дизайн нашого будинку. Тут я взяв картинку з сайту SunCalc, ви можете ввести тут будь-яку ну, власне ваше розташування, ви можете визначити і сайт визначатиме рух сонця якби в конкретний день, це, ну, це важливо це розрахунки робити для пасивного сонячного дизайну, тобто ви бачите, Значить, оце от, оця от оранжева лінія, вона визначає рух сонця в даний конкретний день. Увесь цей сектор він показує максимальний ну, рух сонця влітку. Тобто ви можете це все бачити. І також в різні години, як буде рухатися сонце, перетягуючи оцей, оцей курсорчик, ви будете це все бачити. Ну і також кут, під яким встає сонце в даний день. І Ну, влітку, 22 липня, і сідає, також ви тут можете бачити. Корисний ресурс, який ви можете використовувати. Цей слайд я вже не буду зачитувати, через те, що ми... Вже запізнюємося з часом, Христина про це трошки казала, це слова Молісона досить цікаві про те, що ми є власне, викладачами в нашому садочку, але в інших місцях, в інших зонах природи є нашим вчителем, тобто це досить важливо розуміти. Отже, я буду завершувати це заняття. Я дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ця інформація вам була корисна. Фактично, ми вже приступили до дизайну, до якби, конкретних питань. Ми розглянули перший паттерн. І наступною нашою темою буде краєвий ефект наступного тижня. Слідкуйте, будь ласка, за емейлом. Я оголошу про день та час. І не забувайте про домашнє завдання, ми від вас його очікаємо. Гарного вам вечора, всього найкращого, до побачення.